Військовослужбовець Юрій 10 днів проходить реабілітацію. Отримав поранення поблизу Донецька. Ран полевою, складної в плечо, вихід через лопатку. Зараз уже слава Богу. Тиждень реабілітації перебуває і військовий Володимир. Каже, за час лікування відчув полегшення у сухлобах. Вже чую більш-менш, нога вже не віднімає так. О, нормально вже, вже чувствую сухлобок себе більш-менш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 відділення заповнене на 100%. Відділення реабілітаційне розраховано на 30 ліжок. Відділення по, призначене по відновленню лікування хворих з опорно-рухового апарату захворювання та травмами та так само центральної периферичної нервової системи. У відділенні нашому зараз знаходиться 30 хворих.